Una de les atraccions preferides dels més petits era el carrusel. A Pepín hem reconvertit els fanals en cavallets que pugen i baixen al llarg del carrer. Els cavallets són un dels elements més elaborats de la decoració d'enguany. Per fer-los s'han modelat les figures en fang i d'aquestes s'ha extret un motlle de guix. Amb aquest motlle s'han fet les figures amb la tècnica del paper maixer, una barreja de paper de diari, cola i guix.